السلام عليكم الله وبركاته فيديو جديد لشقه للبيع متفرعه من محي الدين ابو العز حديثه دور سابع شقه مساحه وعشرين متر هنتفرج معنا على وضع التشطيب بتاعها ده اول حاجه هنا عندنا بنبدا بيها من باب الشقه ده باب الشقه ده المطبخ عندنا الشقه دي كل الحاجات اللي موجوده فيها جايه من دبي من مطبخ للفرش للديكوريشن وشوش الكهرباء ده عندنا هنا تلاجة ودي فريزر طبعا انتم شايفين حجمها عندنا هنا المطبخ الجزء ده عندنا هنا متنقل عندنا العمود ده العمود ده معمول مع شغل الشقه كلها مكيفه بالفرش بالأجهزه بكل حاجه زي ما هي كده الشقه مكيفه اير كونديشن سنتر تكييف مركزي بالكامل الشقة علي الشارع الدور السابع فيها دوار فيه اسانسير مدخلها شيك كده معانا الشقه كلها بالكامل شغل جيبسون بورد في اللوس اوف ساوند سيستم بالكامل شاشات عندنا شاشه بسم الله ما شاء الله سته وثمانين بوصه عندنا توضيب انتريهات كل حاجه فيها فعلا من دبي دي عندنا السفرة والغاز موجود هنخش بعد كده لغرف النوم هنبدأ أول حاجة الغرفة الماستر علي يدنا اليمين دي الغرفة الرئيسية هنخش هنا الحمام الأول طبعا حضراتكم شايفين التوضيب ذوق عالي جدا الدواليب دي بلقرات متفصله للمكان شاشات طبعا في كل غرفه كل الفرش بالكامل جاي من دبي هنخش بعد كده الحمام اللي بيخدم الغرفتين. وهنا في دانيو الشاور هذا. بعد كده هنخش الغرفة الثانية. كل غرفة زي ما قلت لحضراتكم شاشة تكييف بر كونديشن سنتر اليوم من ورا مش مجروح وادي التكييف طبعا الحاجة كلها متكيسة ومحطوطة يعني جاهزة بس انها تتفرش يعني كل حاجة متجابة في الشقة بالكامل حتى الفرش حتى السجاجيد الملايات الحفا كل حاجة موجودة نخش بعد كده على الغرفه الثالثه مكانس شاشات هنا الاوضه دي بس الوحيده اللي موجود فيها تكييف سبليت طبعا ذوق عالي جدا اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك